com fer formularis amb LibreOffice Writer Primer haurem d'arrencar LibreOffice Writer Després, si volem fer formularis necessitem veure els controls de formulari Aquí tenim Una altra barra important per veure és la de disseny de formulari que es pot activar per aquí però també des de la pròpia barra dels controls de formulari podem activar la barra de disseny del formulari que queda per aquí baix normalment fins i tot podem obrir una barra addicional per tenir més controls de formulari més variats. Llavors, quines menes de formularis de controls podem tenir els formularis? Pues, caselles de selecció, poden tenir quadres de text, quadres formatats, botons per prema, botons d'opcions, quadres de llista, quadres combinats, camps d'etiqueta hi ha més controls, que són els d'aquí, un botó de selecció de valor per triar valors sobretot numèrics, barres de desplaçament, imatges e imatges de control, que són pressionables i canvien el dibuix quan es pressionen, un camp de data de calendari, un camp d'hora de rellotge, selecció de fitxers per poder, fer, poder triar arxius del sistema d'arxius, camps numèrics, que hem de contenir només números, camps de moneda, específicament formatats ja per moneda, patrons, quadres de grups que tenen molt a veure amb els botons d'opció, controls de taula i barres de navegació per quan estem en una base de dades i anem, volem anar d'un registre a l'altre. Bueno, doncs tots aquests són els controls que en principi estan disponibles per treballar en un formulari. És bona idea, abans de posar-se a dissenyar el formulari, eh, començar en un paper blanc, llapis i dibuixar una mica l'aspecte general o les coses que volem demanar en aquest formulari per no haver després de modificar moltes vegades la, la feina que n'em fent. Si Com que els controls de formulari tenen, solen tenir per defecte fons blanc i perquè es vegin més bé, el que farem també és que a la pàgina li donarem un format de pàgina que tingui un fons de color gris i així aquí podrem anar posant els controls de formulari podem escriure també text per, per anar preparant, per exemple el títol del formulari el podem tenir preparat seleccionar-ho està aquí seleccionat posar-li un tipus de lletra o un estil que ens convingi i centrar-ho i després anar posant els controls que vulguem control més, el control més comú és el quadre de text que serveix per omplir amb dades de text però clar, abans de posar un quadre de text podem posar-ho, eh? qualsevol control el posem fent clic, primer eh? que estigui seleccionat que es vegi, ara està seleccionat ara està, ara no està seleccionat, és a dir, que quedi el botó com marcat llavors fent clic i rossarem i així creem camp de formular. I veieu que s'ha posat aquí a continuació. I això per què ho ha fet? Doncs pues això ho ha fet, ara ho veurem fent doble clic. Fent doble clic veiem les propietats d'aquest quadre, de text. Aquest quadre de text té un nom i li podem canviar per saber més fàcilment a què ens estan referint quan, quan veiem el nom del control text per exemple, nom perquè en aquest control recolliré el nom podem dir-li que té una longitud màxima si està habilitat o no si és visible, si es pot modificar si es pot imprimir, etc. etc i aquí en l'àncora és on veiem el problema, no? el problema o l'benefici perquè l'àncora ens regula com evolucionarà com es mourà si canvia el text en realitat a molts casos si el formulari és curt preferim tenir ben localitzats en un lloc determinat de la pàgina per tant farem l'ancoratge a la pàgina amb l'encoratge a la pàgina tenim la possibilitat de moure'l lliurement per tota la pàgina al control a l'hora de posar aquí davant algun text per indicar que el que vull saber és el nom podria optar per dues coses, escriure-ho com a text, normal, sense més o encara tinc una altra opció també molt interessant que és crear un camp d'etiqueta que se'n diu llavors jo creo un camp d'etiqueta en un lloc el que m'interessi i el que es veu al camp d'etiqueta és el que es diu etiqueta, és a dir que aquí és on posaré nom i cognoms per indicar dos punts per indicar que aquí en aquest camp de text el que vull és el nom i els cognoms i per saber quin és aquest, aquest control, li posaré lbl de l'abel d'etiqueta i li posaré nom així sabré que és l'etiqueta per demanar el nom hi ha altres opcions i una d'elles per exemples on l'ancorem l'ancorarem a la pàgina L'encoratge també es pot fer amb el botó de la dreta a ancorar, veieu aquí, es podria canviar. Llavors, ara agafo la fletxa de selecció i selecciono amb un altre clic, apretant mayúscules a la vegada, selecciono tots dos objectes a la vegada. I així els puc, els puc centrar perquè quedin ben alineats l'un amb l'altre. També els puc moure amb les fletxes del cursor, si no vull que es mouin verticalment, si no només en una direcció, puc moure'ls amb la fletxa del cursor del teclat. Bueno, ja tinc nom i cognoms i el valor i el text aquest. Ja tinc, per tant, dos controls aquí posats. Un altre tipus de control que podríem escriure és, o posar-hi és el camp formatat. Si sembla molt el de text, el podem fer de la mateixa manera la única cosa és que les propietats eh, són una mica diferents. Per exemple, aquí li posaré com que està formatat, li posaré FmT i he el codi postal codi postal. Eh, llavors aquí bàsicament tinc les mateixes opcions que en, un, en una capsa de text normal, però aquí hi ha una en la formatació. En la formatació diré que és un número, però a més, en el codi del format posaré 5 zeros. 5 zeros vol dir que tindrà 5 xifres qualsevol número que escrigui. Si és el 1, posarà 4 zeros davant. Si és el 2, lo mateix. Si és el 10, posarà 3 zeros davant. I així, o seguim amb zeros per l'esquerra fins a 5 caràcters, vale? Doncs, aquesta, aquesta opció, eh, 0000, i dic d'acord, i així tinc ja fixat el format que tindrà també està ancorat el paràgraf el posar a la pàgina perquè sigui més fàcil i aquí hi ha una cosa que abans no hem dit el text de l'ajuda escriu el codi postal vale, això és el, el text de l'ajuda és un globus, un globus que sortirà quan passi el curs al ressò bueno, ja tenim aquest Anem a comprovar aquest si tenia text de l'ajuda. A veure, no, li puc posar aquí escriu el nom i cognoms. Així ja tindrem text de l'ajuda per tots ells. Quan clico fora, doncs no queda res. Bé, bueno, eh, també aniria a bé que torni a posar una etiqueta aquí i també li posaré de nom LBL d'etiqueta i CP de codi postal i perquè es vegi el text que vull que es vegi serà camp etiqueta serà codi postal i dos punts molt bé ja està, tanquem i ja ho tenim aquí agafaré la fletxeta això que he posat aquí ho he posat però no ho volia, així que ho suprimeixo Agafo la fletxa, trio un, apreto la tecla en i trio l'altre, ja tinc tots dos, el alineo amunt o avall on vulgui, eh? pot amunt, pot ser al centre, pot ser on vulgui. Vale, I ara ja, ja tinc aquests dos camps preparats a comprovar com està la cosa ara mateix. Eh, desactivo el disseny, el módulo de disseny, que per defecte queda activat quan activo els controls de formulari. I doncs Ara l'he desactivat i ara ja no puc canviar cap etiqueta sinó que puc escriure aquí per exemple el nom i aquí el codi postal. I veieu, vaig a triar una cosa que no és un codi postal perquè veieu els, els zeros com surten. Eh? Veieu, tres zeros davant omplint tot l'espai. Eh, encara puc esborrar coses per aquí el que no puc esborrar és nom, cognoms o codi postal en canviar aquest text sí que el puc canviar encara, d'acord? per tant, és un... posar-hi text té avantatges en el sentit de que és molt fàcil i molt ràpid i es pot enganxar molt fàcil però a canvi, doncs, fins que no hagin protegit el formulari estarà doncs, això, en condicions de que es pugui modificar i esborrar molt bé, ja tenim uns quants controls. Tornem a posar en mòdul d'edició i anem a posar un altre, un altre tipus de camp. Les caselles de selecció. Les caselles de selecció es posen d'una en una perquè normalment permeten triar més d'una opció en algunes llistes en les que es volen triar varie opcions o senciament una única opció sí o no. Llavors vaig a posar per exemple un quadre d'aquests. Però veieu que primer té que està activat després haig d'arrossegar clic i arrossegar i aquí em surt casella de selecció llavors aquí com que és una casella de selecció li diré que és un box vale? i li posaré li posarem triangle per exemple m'agraden els triangles llavors aquí posarem triangles I també posarem l'ancorat a la pàgina, i des de l'ajuda, marca-ho si t'agraden els triangles. Mal. Per exemple, Bé, ja tenim una. sí? Puc estar una mica a l'alçada perquè no em quedi molt d'una dimensió molt massa gran. Vale. També posar una etiqueta d'aquestes de, de, de, de, de text. Li direm LBL figures i aquí posarem quines figures t'agraden, I, i ja està, bé. veieu, no hi cap, pues fem més gran, t'agraden, molt bé, posem aquí, i ara posem aquí pues, els botons que vulguem. No? posem un o posem més d'un quan volem fet botons que siguin molt semblants només canvien les propietats del nom del control i de l'etiqueta llavors val la pena fer copiar i pegar es pot fer copiar, deseleccionem i es pot dir enganxa vale? llavors tenim ja dues no? el mateix, podem tornar a enganxar-lo una altra vegada sense seleccionar res eh? ha d'estar sense seleccionar tornem a dir enganxa i així podem anar col·locant els diferents objectes, de manera que com m'interessi. Estan tots ancorats a la pàgina, però ara el que faré és que canviarà el nom, lloc de triangles posaré quadrats. I aquí... També posaré quadrats, però sense el box. Vale. Per defecte podem dir si està seleccionat o no seleccionat, també, cada un d'ells. Vale. Així que hi ja està. I aquí marques si t'agraden els quadrats. Molt bé. Aquí, aquest altre, veieu, no cal que tanqui aquesta finestra, perquè segons vaig canviant d'objecte es va adaptant els valors. Ara posaré triar cercles aquí també puc posar cercles i aquí també podria posar cercles vale, ara ja sí, ja tinc tot completat anem a comprovar com està això, tenim el nom que l'havíem posat, el codi postal, i aquí puc marcar i desmarcar lliurament i puc tenir marcat més d'un fins i tot tots tres, o desmarcats tots tres, sense cap problema veieu com cada vegada que jo passo per sobre del quadradet, s'il·lumina la informació aquella del, de l'ajuda del l'aglubit els globets aquests que t'ajuden a vegades fan més no noix aquest servei, però bé bueno les coses que estan aquí. Molt bé Anem a posar algun control més. Tornem a activar el, el formulari en la vista de disseny i ara anem a veure si afegim, per exemple, uns botons d'opcions. Jo puc afegir diversos botons d'opcions, però eh, els botons d'opcions tenen una característica important i és que són excloents, és a dir, jo puc posar un botó aquí, però, en principi, són opcions que, que una ha d'escloure l'altra. I com es fa? Perquè, si jo tinc varios botons, per exemple, anem a posar-hi un altre. Primer copiarem aquest. I ara enganxarem un altre. Com ho faig jo per poder fer que aquests botons que, aquests botons que acabo de posar pues, en realitat estiguin... Pues, d'alguna manera, eh, excloent-se'ls uns als altres. És a dir, que, que no hi hagi l'opció que pugui triar dos d'ells a la vegada. Doncs la manera està dins de les opcions de que ens donen aquests controls. Anem un per un. Eh, tornaré a dir-li triangle, quadrat i cercle a les diferents opcions. A ah, Llavors, aquest serà un botó d'opció. D'acord. Eh, en el que dic que el que m'agrada és el triangle vale? i aquí posaré triangle i també la pàgina encarar en a la, en la pàgina i aquí en el nom del grup és on està la clau si jo poso varios botons al mateix grup amb el mateix nom de grup aquests s'esclouran els uns als altres vale? per exemple jo a aquest grup li diré eh, els de botons d'opcions de figures geomètriques vale? a més copio això per poder-lo posar en més llocs vale, tinc aquest en aquest també posaré el mateix grup i en aquest també posaré el mateix grup vale? aquí he posat botó triangle doncs vale? pues, aquest serà el botó quadrat i aquí posaré quadrat que és el que es veu, l etiqueta és el que es veu també l'encuraré amb la pàgina no poso text d'ajuda, ara ja sabem com es fa, si voleu posar ho podeu posar i en l'últim també posaré botó cercle l'etiqueta cercle i també ancorat el pàgina. Molt bé, ja tenim. Triangle, quadrat i cercle estan en el mateix grup. Eh? Llavors, quan cliqui un, s'esclou els altres. Anem a comprovar -ho sortim del mòdul de disseny i anem a veure aquests els puc marcar o desmarcar, sense problema igual que abans, un o diversos aquí ara no em sortiran els globus perquè no hi ha la indicació d'ajuda eh? i aquí si trio triangle, trio triangle però si trio quadrat es desmarca el triangle i si trio cercle es desmarca el quadrat si trio triangle se desmarca el cercle i així, eh? o sigui, una opció fa que es desmarquin les altres això es pot fer aquí o amb un dels controls alternatius eh, quan diguem en mode d'edició que és aquest del quadre de grup aquest a més t'ajuda una miqueta a preparar un quadre com aquest per exemple si jo poso un quadre de grup aquí em dona unes opcions quins noms voleu donar als camps? per exemple diria triangle l'altre seria quadrat el passaríem aquí, l'altre seria cercle i el passaríem aquí. Aniríem al següent voleu que hi hagi una opció per defecte triada? Doncs pues no, no volem cap opció per defecte. Eh, quin valor voleu assignar? Aquest el' 1 aquest el 2 aquest el 3 com és per defecte? Doncs pues ja està. I la llegenda, el que volem que posi a dalt de tot perquè sapiguem què és el que volem fer en aquest quadre. I llavors posarem tria la figura que prefereixes. Molt bé. i dos punts, i finalitzem. I veus? El que fa aquest i el que fan aquests serà el mateix. Ara ho veurem. Posarem més avall aquest objecte i anem a comprovar què passa. Bueno, aquests també els hem de baixar, hem de baixar tots junts. Hem de triar això aquest, aquest, aquest, aquest i aquest, i els moure de lloc perquè no molestin amb aquells. Vale? Aquests són els que han generat amb el quadre aquest, el quadre de grup. Anem a comprovar si es comporten bé. Tenim el quadrat, el triangle, el cercle, el lleu. Doncs bé, farà el mateix de fet, que faria aquí. Només que té etiqueta integrada en una mena de capsa i això fa que pues, potser faci, pues, tingui una impressió de, de més ordenat no? potser s'entén millor eh, aquesta, que aquestes opcions estan, estan d'alguna manera lligades llavors són opcions diferents que teniu jo aquesta la carregaré i tornaré a posar aquestes, aquestes tres figuretes al seu lloc mayúscula mayúscula i clic com maiúsculir clics selecciono les quantes i ara li posaré una altra, una altra etiqueta d'aquestes i li posaré aquí directament quina etiqueta prefereixes. Quina figura geomètrica prefereixes? És una La eh, figura preferida. I aquí posarem el text que volem que es vegi. Quina figura refereixes Amb un interrogant. I també ajustat a la pàgina, ancorat a la pàgina. Molt bé. Ja està, ja tenim tots aquests controls. Vale? I les preguntes associades, això ja, posar-ho més maco és ja qüestió de del de que cadascú li agrada més. Podem afegir encara més coses i aquí és on hi ha el problema. Un quadre de llista o un quadre de llista combinat podem afegir. Vaig a afegir-los tots dos i veureu que aquí està marcat una cosa que diu auxiliars habilitats inhabilitats. Primer vaig a veure què passa amb els auxiliars habilitats com estan ara. Jo trio un quadre de llista i me'n vaig a posar-lo en algun lloc. Per exemple, aquí. Un quadre de llista, una cosa així veieu, l'auxiliar m'ajuda, o no perquè no tinc dades, no tinc una base de dades, per tant això em molesta no vull l'auxiliar llavors el pròxim el generarem sense l'auxiliar ara el que farem és un quadre combinat que el posarem aquí quadre combinat aquí això és igual, però quadre combinat i és també de pas veurem la diferència entre un quadre combinat i una llista aquí tenim el quadre combinat, no m'ha preguntat res Bueno, fem doble clic. Primer fem clic a la fletxa per posar-nos en el mòdul de selecció. Això ja no em fa falta, sí que ho tanco i això m'ho aparto una mica. Si faig doble clic veig les propietats que té aquest quadre de llista. És una llista, així que li diré LST, li posaré de nom i triarem un número. Un número. Això seria per si està lligat a una base de dades, però no ho està desplaçament amb la roda del ratolí, podem dir que sí, que quan tingui el focus, quan estigui marcat d'alguna manera, eh, que es desplaci amb la roda, també que estigui ajustat a la pàgina, i més coses que podem dir és, per exemple, l'aspecte 3D, que ho hem tant totes, i el, el, si és desplegable o no, eh, que pot ser interessant, depèn de l'espai que tinguem, eh, aquest de moment el farem no desplegable, si podem triar més d'una opció, i direm que sí, que puguem triar més d'una podem dir quina opció per defecte volem i un text de l'ajuda vale? però tenim un problema i és que clar aquí no hi ha cap entrada, no hi ha cap opció com omplim les opcions? Bueno, si intenteu posar aquí a la llista d'entrades que és on es posen les opcions, si intenteu posar els números si feu Enter només agafa un llavors només veus només veus l'U però, no veus no pots posar un 2 si intentes posar-hi el 2 con eh, espai, i amb coma, com vulgueu no fa res llavors com es fa per baixar una línia doncs això és, és difícil de trobar fins i tot la informació als manuals a internet eh, però si mireu manuals d'altres programes dins del LibreOffice com el Base allà trobareu que en algun racó surt aquesta informació per inserir per fer el salt de línia hem de combinar dues tecles, la majúscula i el l'Enter. Quan apretem, mantenim apretat el majúscula, no el bloquear majúscula, sinó mantenir apretat el majúscula. I fem Enter, sí que salta una línia i podem copiar un altre número. Majúscula, Enter, eh? i puc escriure un altre. Majúscula, Enter, puc escriure un altre, i així fins, fins que em cansi. Posarem nou opcions perquè... 9 opcions, vale, ja tenim 9 opcions, perfecte, ja tenim les 9 opcions, ja tanquem aquí, veieu, aquí estan les opcions, i aquí lo mateix, aquí farem una cosa semblant, és un quadre combinat, així que li posaré com, vale? combinat, CMB, combinat, barra baixa, lletra, qui triarem una lletra, podríem dir que la longitud màxima sigui 1, perquè només hi haurà una lletra llavors li puc dir diverses opcions només ens fixarem en les més importants les que són diferents de lo que hem dit altres vegades aquí torno a dir pàgina aquí no diré que, que el ratolí no, no el desplaci amb la roda mai perquè sigui més còmodo o no la llista d'entrades la tindrem aquí ara ja comencem a intuir com es fa podem dir si volem que es vegi un text per defecte posarem una Z i a la llista d'entrades posarem unes quantes lletres també, posarem la A mayúscula, mayúscula entrar B mayúscula enter C mayúscula enter D mayúscula enter E, mayúscula enter F mayúscula enter G i com que ja em canso, els més si vol una altra lletra que l'escrigui ell i ho deixo així Bé, ja ho tenim així i aquí li direm que aquest sí que sigui desplegable, ni que sigui per veure una cosa una mica diferent. I, bueno, podríem afegir un text de l'ajuda, però de moment ho deixarem així. Bueno, doncs ja tenim això. A veure, aquest és desplegable, llavors mi convé que no sigui tan ample, perquè si no quedaran molt lleig. Si és desplegable no, no surten totes les opcions, així que millor que no sigui tan lleig. Molt bé, desactivo l'edició i ara ja tinc la forma de triar el 1 i el 2 podria triar l'1, podria triar, apretant control, podria anar triant opcions. Si només trio fent clic, se deseleccionen les altres, si mantinc la tecla control, puc seleccionar vàries, com sempre en Windows, eh? i puc baixar cap a baix per triar, per exemple, també el nou control, el nou, i si queden totes el nou també. I aquí podria triar una lletra qualsevol per defecte, si no dic res queda la Z, però si no puc triar una altra. I fins i tot puc escriure una altra, per exemple, la M. Vale. Veieu, la M no surt, però puc escriurela Si intento escriure més lletres no funcionarà. Bueno, això és el que era el més bàsic. Tornem a l'edició del, del formulari i anem a afegir, ja per acabar, com a últim exemple, anem a un botó un botó per prema. El botó per prema posarem aquí i veurem què farem amb ell. Doble clic, li direm btn de botó i li direm esborra. Servirà per esborrar tot el que m'he escrit al formulari. Habilitat, visible, imprimible, etc. etc i, i ajustat a la pàgina. L'acció. És important que farà aquest botó quan fem clic. Doncs triem l'acció. l'opció serà reinitjar el formulari. Ja veieu que hi ha moltes opcions diferents per assignar, però de moment farem servir la més fàcil, la que no requereix més informació, ni bases de dades, ni res. Llavors li direm reiniciarista el formulari i anem a comprovar què tal, anem a veure com es comporta això. Desactiu la edició, tinc triades algunes coses, acabo de triar d'altres, veieu, tenim tot aquí d'informació escrita, nom, codi, seleccions, fetes, si li dono el clic a l'esborra formulari, s'esborra formulari completament tindria que tornar a escriure. Ens faltaria assegurar-nos de que quan hem apretant l'al tabulador d'un camp a l'altre correctament, això es fa des del disseny de formulari. Aquí tenim el ordre d'activació. Això de ordre d'activació vol dir en quin ordre anirà passant d'un lloc a l'altre. Aquí es veu també la importància que té, l'haver donat uns noms als objectes que em recordin per què serveixen primer el nom, després el codi postal, després les capsetes de box triangles, cercles i quadrats, després les botonets triangle, quadrat i cercle després puc voler tenir primer que vingui aquest control el, el combinat, llavors molt amb i després que vingui l'altre i l'últim que sigui desborra, que és aquell últim d'allà amb això ja tindria també ajustat l'ordre dels tabuladors és a dir, que si jo ara em poso en forma d'omplir si jo estic en aquest camp i clico el tabulador vaig al següent camp, aquest, aquest, aquest Veu, veieu, triangles, quadrats i cercles estan canvies d'ordre, a veure què més passarà no, o sigui que hi ha alguna coseta per aquí que no està, anem a de comprovar-la eh, tornem a l'edició de formulari tornem aquí i anem a veure Triangle, quadrat i cercle, aquest, aquest va al revés, aquest una mica avall. Això, triangle, quadrat, cercle, triangle, quadrat, cercle, lletra i número. Eh, ara ja estarà bé, d'acord. Molt bé, doncs això és tot de moment. Eh, després parlarem de com protegir el formulari, com enviar el document, etc etcètera. etcètera.